وين ساعات اليوم صفت دقائق ما تقارنيش بأوضاعك اذا طريقك سالك بحب اجيب حقائق والشهرة وسخ وانا اسف لاصحابي لما نادوا بيوم ما كنت سامح من مكاني حابب اطرح كم سؤال اشوف اذا بتشبهني بس خبي الجواب اهلك دايما معاك بنفس الوقت بتحسوا منك مش جراب ممكن غريب شوي بس انا ابن ال 18 اللي بعطي دروسي بهالحياة حابب درس مش حتاخذه من استاذ ايه تركنيش اصحاب وسيبك من صاحبتك وخلي المي للراعي ازق الميه او لسه بصحن للكلاب الثق النفس اولى فيها والطعنات ما حد شافيها حط حدود للناس واللي بيحكي من وراك بالعاطله هز عمره ما عاش بسنه من النوتس للستيج حد لساني حل مكان حد السيف بجيش عكيف الناس لاني بعيد وما براعي الناس بالكيف نصيحة من أخوك سيبلك كويس على قلوب لانو خيرتك راح تروح لما تغلط تحكي آسف ماكسب ما بيجي من جوع ما تكسب بالخاطر الأسف ما بش في جروح ربنا لطفيك، كان في نار جواتك ما بتطفيش، معهم بتحكيش، مش لأنك الوحيد بس لأنه فيش حدا حاسس فيك. أنا اللي كنت ضعيف زمان، أنا اللي كان همي رضا الناس، الحكي سهل صعب تمشي بالولاء أو تكمل الإخلاص. بعاتبهم بأغاني جار الوقت على قلوبهم. من كل يوم بيوم ويوم بالسنة حتى ما حد عرفني كثير ما عندي أرقام عندي كل عين بالعين وعند عشرين عندي ثقة لو ما جبت اشي جديد ما في زعر سكتت كم من شارش تكتولي حركو فيه فيلم زاني حاسس حالي صنم بحاجة للابراج لحتى افهم شخصيات مش مستاهلة فترة وعلى الزبالة كفه تلعق فيها لانها هي اصلا مش ناس عبارة عن عدة انواع هي سنة الحياة حتى الايام فيها شغل وفي فراغ فهي مش شغلة علينا الديون سواء بكيفك او رضاك حتى بأبسط الامور او حتى بين الفصول بين الشتا والربيع في كثير دروس رح تمرت تحس بارد بس بالأخير رح تجوا بالنسبة لعيون حاول ما تتفلسف بس لحط تطلع في أمور الغير يوبا لاش ما تسو <تصفيق> لاش ما تسو لاش ما تسو لاش ما تسو لاش ما تسو لاش ما تسو لاش ما تسو